کیا ہو گیا کوئی بات نہیں ہم تو چوتی ہیں دوبارہ ٹرائی کریں گے شگو اور سو تو La la la la la la la la masti kaane la la la la la was at this moment he knew he fucked up لگا میرا مزاق بے گا فر ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑ Yeah. <laughs> میرے کو اس بار رکس لینے کا ہی نہیں ہے بالکل رکس نہیں لینے کا نکلام را ho gayi are ho gayi yes yes yes yes